Минулого разу ви на одному з ваших проєктів показали прибудований балкон до мансарди на стовпах. Я вже такий... Мені вже треба окуляр для близького чіцнення. Балкон до мансарди на стовпах. Буду дуже вдячний, якщо розповісте про вузол кріплення його до стіни будинку до ПК плита дякую е, Володимир ну ви мене ви мене вибачте я, у нас дуже багато об'єктів проєктів тому я навіть не знаю що я вам показував чесно кажучи ось тому ми будемо подивимось на принципове так питання ось і е, я можу а я вам покажу фото і 3D візуалізацію одного об'єкту котру ми вже збудували Зараз йде монтаж цього відео, я готую для них там фото, не, ніяк, не можу ніяк закінчити, то я вам зараз, сьогодні покажу. Так, все, гаразд. І так, перше питання, балкони, коли в нас по естетиці, по екстер'єру є стовпи. Так, Погнали. Дивимось зверху. тут поїхав це наш будинок це наш балкон якщо ми будемо будувати як всі так то вийде так що ми забетонуємо повністю цю плиту і перекриття нашого будинку одним махом так буде швидше, дешевше ось і так роблять, роблять всі але все ж таки мої мої Дорогі підписники, вони так не роблять. Чому? Тому що вони знають, що, по-перше, коли ми робимо з вами балкон, дивимось з боку, якщо ми забетонуємо це однією плитою, то ми з вами отримаємо тут дуже великий мосток холоду. Або тепла, якщо по-європейськи вже так, казати. Ось. І тому для того, щоб такого не було, нам треба цей балкон утеплювати. І ми будемо його утеплювати так. Якщо в нас фасад 100 мм або 150 мм, то логічно 150 зробити з усіх боків. І виходить так, що сама плита дуже товста, плюс ще утеплювач. І ми з вами вже бачимо, що якщо ми будемо дивитися цей стик то ми побачимо що утеплювач потім стяжка і ось беремо наприклад 100 мм, тому що 150 ну рідко хто робить хоча бажано 150 нехай 100 потім 50 наша стяжка ще 20 наше фі фінішне покриття а дивимось з вами внутрі а внутрі ми отримуємо наприклад 20 мм мілі... звукоізоляційної мінеральної вати потім Тяжка 60 і фінішне покриття 20 і того перекриття 100 якщо є ще вирівнююча стяжка Ну якщо плити ПК наприклад так, може бути 120 але так от 100 120 мм ми внутрі отримуємо а тут ми отримуємо з вами 150 170 проти 100 мм. 70 мм. тобто в нас виходить що Ось тут така не ступінька, а його знає що 70 мм. Ми з вами знаємо, що якщо вулиця, то вона повинна бути на 40 мм нижче. Це коли в нас двері відкриваються назовні. А, а якщо це балконна двері, да, ну, то значить ми можемо відступити, і воно десь там виходить гарно, але 70 мм це занадто. А іноді, якщо роблять 150 мм, то тут взагалі практично ступінька виходить. І я казав, що якщо у вас є тераса, відкрита або балкон, перше, що ви повинні робити, не можна робити перекриття на одному рівні. Перекриття цього балкону потрібно робити нижче. Зрозуміло чому? Оце ваше перекриття поверху, а перекриття балкону ось тут бачите і ми з вами не попадаємо тобто як зробити так щоб ця е, плита вона ну тримала навантаження якщо це е, в нас з вами маленький балкон там метр двадцять десь да ми можемо зробити щоб він працював як е, защемлення. Так, і пов'язати з нашим монолитним перекриттям, або е, його зав'язати навіть з плитами ПК. Навіть це можливо, якщо заморочитися. Але для того, щоб оце працювало як консоль, його треба ось тут пригрузити чим, чимось. Якщо ми це не пригрузимо, ну, наприклад, у вас е, е, будинок з газоблоку, ну, у стіни немає маси взагалі нема чим пригружатися перекриття спирається наприклад не на цю стінку а на перпендикулярну стінку тобто перекриття плити ПК ми теж не можемо пригрузити ну, все тоді в нас з'являються або стовпи або пілястри, або стіни там якісь для того щоб ми це підтримали якщо ми можемо зробити консольно ну це простіше ми в товщини утеплювача нашого фасаду це утеплювач нашого фасаду, ми робимо термовставки, дивимося зверху, це виглядає ось так, балкон, маємо якісь там по розрахункам термовставки, і армування, воно перев'язується з монолитним перекриттям, переходячи на інший рівень, ось, але ось тут в нас термовставка йде. В цьому разі ми можемо з вами зменшити утеплювач до 50 мм, але все одно, він буде більший, ніж звукоизоляційна мінеральна вата внутрі приміщення. Ну ось такий варіант консольний для невеликої консолі може бути, якщо це тераса 2,5 метри. Ну звісно, що воно не витримає і нам потрібно якісь колони по кутах або пілястри робити. І ось тут виходить так, що якщо ми можемо з вами зробити якісь колони або пілястри по естетиці, то тоді питання, навіщо нам ці заморочки і навіть оце термовставки ці Ну, навіщо нам вони, вони потрібні, якщо ми можемо з вами пустити утеплювач повністю, проходячи наскрізь. А опори зробити, наприклад, підхопити ось тут, ось тут, поставити пілястри, підхопити і покласти свою плиту. Тобто, щоб наше перекриття будинку було само по собі. А плита тераси або балкона сама по собі. Взагалі, ніяк не перев'язана. Це можливо? Так, звісно. Тобто утеплювач нашого будинку проходить наскрізь. Далі йде підхід по плануванню колони або пілястра. Яка там розрахункова схема? Тому що, якщо у вас е, схема, наприклад, принципова перекриття з балкону колонна шарнір перекриття будинок розв'язка то вся ваша конструкція може от сюди рухнути щоб цього не було да іноді беруть і колону все ж таки роблять защемлення Тобто, вона жорстко входить в наш фундамент армування жорстке Ось, і от таким чином ми формуємо, тут може бути друга колона, теж з жорстким армуванням наш фундамент. І тоді розчотна схема така, що тут повинен бути шарнір, шарнір, защимлення, защимлення. Чому? Тому що температурне розширення ніхто не відміняв. Якщо ви зробите жорстку раму, у вас конструкція мають розміри, то вони, вони, вони, якщо це ще і південь, сонечко влітку пригріє, і вони почнуть розширятися. І по розрахункам там виходить, що армування оцих колон вискакує 20 мм. Розумієте? Тобто це занадто. Тому е, тут е, від конструктора буде дуже-дуже все... Е, так... Е, е як це українське предложення сформувати від конструктора дуже багато чого буде завісить як він це буде формувати ось. І тому якщо ми робимо цю колону, тоді ми вибираємо схему з вами таку або це рама рама тут шарнір ось або схема така що тут защімлення защімлення а ось тут наприклад може бути шарнір і може бути там жорстке защімлення якесь а... люба така схема котра дозволяє пліті і колон колоні бути трошки независимими один одного тобто мати якусь гібкість, тобто не можна робити все так жорстко зав'язане тому що можуть з'явитися десь температурні тріщини так, йдемо далі з вами. Тому е, от по, по цій схемі, коли ми робимо такі пілястри, або, наприклад, це цегляна кладка, стіна 250 або 380 градусів, ну ви її не зможете заармувати, тому ми просто з вами зверху бетонуємо плиту і таким чином формуємо з'єднання вверху колони і плити шарнірне. Тобто там немає арматури жорсткої. Це звичайна схема. Якщо ви дуже так сильно переживаєте, то можна, в принципі, арматуру пустити крізь утеплювач, впустити в монолітне перекриття або навіть в круло-пустотне перекриття. Якщо у вас плити, наприклад, лежать ось так, то ви можете, наприклад, розкрити, Ось осяг круглий то тобто ми вскриваємо вверх, прорізаємо, закладаємо сюди арматуру, ну, наприклад, базальтову обусть, або склопластикову, або стержні з нержавійки, шпильки з нержавійки теж може бути, і потім це бетонуємо. І таким чином, якби как бы, трошки анкеруємо наше перекриття, ось і для того, щоб воно не поїхало ось сюди. Зрозуміло. так? Щоб воно від будинку не відійшло. Можемо так зробити? Так, да, можемо так зробити. Е, що краще? Стеклопластик, базальт або нержавіюча сталь? Краще нержавіюча. Так, це мосток холода, але все ж таки невеличкий. Дуже невеличкий. Тим паче, що нержавійка вона не карадірує і пропускає тепло в кавички беремо холод в два рази менше, ніж звичайна сталь будівельна. Е, ну, тому от танкера краще робити з нержавіки. Базальтова ісікопанська арматура, вона дуже сильно старіє з роками, тому її, згідно ДБНу, потрібно брати більш, більшого перерізу. Наприклад, якщо по, ви по розрахунку берете е, там сталь 10 мм, так? То стклопластика потрібно вже десь так 15 мм. Тому, якщо ви слухаєте рекламу, що вона настільки прочна, що треба менше, брехня. По-перше, арматура рахується по чому? Ось по цьому чистому сеченню. Так? Так ось ціклопластікова, коли вона заходила на ринок, вона рахувалась точнічно, точ, точнічно так же. Але потім ці дільці, що стали робити? Є е, січення волокон, потім є об'єм епоксидної смоли. А яка її товщина? Міцність. Видають же нам волокна, а не епоксидна смола. То вони дають більше епоксидної смоли, наприклад, да? І ми получаємо менше цих волокон. Але саме паршиве, що в останні роки вони стали розповідати, що січені арматури треба рахувати ось так. Розумієте? Не ось так те що, тримає, бо те, що тримає, а ось так. Це для того, щоб більше продати свого цього фуфла, чим конкуренти, тому що конкуренти роблять ось так. Наприклад, ти каже, в мене арматура діаметром 6 мм. А цей чмошник каже, і в мене арматура 6, 6 мм. Але дешевше на 20%. Розумієте, в чому справа? І ось виходить так, що ви купуєте не 6 мм, а по факту там 3 мм цього волокна, який взагалі нічого не тримає, і в руках так крашиться, ламається. І все. Тобто оці дільці, вони нанесуть дуже багато урону оці, цьому матеріалу ось на жаль і продовжують продовжую це робити тому вона на ринку не прижилася і не приживеться з таким підходом ось е, тому я все ж таки вам пропоную щоб ви використовували шпільки з нержавіючої сталі навантаження тут невелике тільки для того щоб підтримати це, цю ну, це, цю конструкцію так е, зрозуміло коли монолітне перекриття, можемо робити ось так, з термовставками, звичайними. Ось такими з такими термовставками можемо робити. Оце принципове питання. Ну, і, і, і не забувайте обов'язково, хлопці, що ось тут під колонною обов'язково, якщо у вас жорстке защимлення, обов'язково робити гідроізоляцію на основі цементу, для того, щоб не було капілярного підсосу до колонни. Вон, деякі виробники, вони кажуть, що їх гідроізоляція витримує навантаження 400 мегапаскалій. Це цифра одного виробника. Рекламувати не буду, звиняйте, але звертайте увагу, яка міцність у цього матеріалу. Але оцих 400 мегапаскалій достатньо в приватному будівниці ось так от. Тому не забувайте це робити, щоб зробити капілярну відсічку. Так, принципово я вам показав. Тепер давайте ми з вами подивимось, як це формується в проектах або ну, і в 3D-візуалізації. Так, зараз я спомню яка папочка. Ось. А ви поки що думаєте ще гарні питання, хоча там вже питань в нас достатньо. Ну, але ж, а чого, а з іншого боку, чого ж міта. Так, ось фото, те, що я готував для, для нашого відео, до котрого ще руки не, не дійшли. От, бачите, креслення терморозривів в скрін нижче. 0406. Папочка 0406. Бачите, скільки буде додаткового матеріалу вставлятися в відео. Так що підписуйтесь, не забувайте, хлопці. Ось, дивіться. Наприклад, це в нас перекриття ганку. Це вхід в будівлю. Ось тут у нас двері. Ми заходимо в будинок. А це перекриття котре ми робили як плоский дах, але це може бути і тераса, і балкон, принципово не відрізняється. Ось тут у галі є три такі металеві колони декоративні, і ось тут колона декоративна. А спирається, бачите, оці три скриті балки, і ми бачимо з вами місце для утеплювача. Оце от місце для утеплювача, бачите? Ось вам принципове питання, як це виглядає в нашому проєкті. Отак виглядає 3D-візуалізація. Ось ми бачимо з вами ребро жорсткості, пілястра і балочка, яка входить в будівлю. Це потім все буде утеплюватися повністю по всьому контуру, утеплювачем ефективним. Ось 3D-візуалізація з іншого боку. Бачите, три балочки і ось парапетик. Те ж саме з балкончиком на балконі трошки інакше вирішується оця кромка ось а так в принципі принципово воно так вирішується Є. а отак от виглядає армування в процесі роботи бачите стоять опалубка терморозриви О, а це наші хлопці Валера і Вітя Ну, ось ідуть роботи по підготовці. Ок, ок, все, хлопці.